إهداء من أم شاري إلى مطلق إلى أبنائها حفظهم الله. لكل جديد الحمد لله تم جديد تحقيق الأمان. بقدوم مولودي وقرت عيوني. تضحك لنا الدنيا مدح ويضحك مدح لنا الحال. بمحمد أغلى من قدام بشروني. ولا طاحت الدنيا تحزمت برجال عيالي اللي بالفخار كملوني ولا صاح صايح لحظه العز والفان قاموا وهبوا اقدموا وينصروني خبره طويله وابداع والاتقان في العمل والمواعيد الان وحصريا استديوهات الخمسه ويضحك لنا الحال بمحمد اغلى من قدم فشروني ولا طاحت الدنيا سمت برجال اعيالي اللي بالفخر كملوني ولا صاح صالح لحظه العز والفال قاموا و هبو وكدمو ينصروني الله جمّلني وهم جمّلوني هم النسب والفخر والطيب والفعل والرزق وأقرب من يدي خيب مشاري اقدح فخر واحد الزوقتان وبمطلق أجبر خطر اللي يبوني وبناي فرقع قمة الفخر وانال اللي ما ناله على من يحسدوني فالافضال يا جهاتي يا مواني ظنوني، الفرق بين العالم انواع واشكال، لكن تبقى البنت بنت وتهوني، ما الفوارق كان ما مهرها مال، والله من خلى الفوارق بمحمد اغلى من قدم بشروني، ولا طاحت الدنيا تحزمت برجال، عيالي اللي بالفخر كملوني، ولا صاح صايح لحظه العز والفال، قاموا وهبوا وقدموا ينصروني، قاموا والرحمة افتخر في خلفة ذكور وعيال، الله جنب الاسب والفخر والطيب والفال والرزق واقرب من يدي لعمتوني بمشاري اقدح فخر واعتز واختال وبمطلق اجبال خطر اللي يضوني وبنعي فرقع قمة الفخر ونال اللي ما ناله على من يحسدوني اللي ما ناله على من فالأفوال يربع جهاتي يا موالي ظنوني الفرق بين العالم انواع وأشكال لكن تبقى البنت بنت وتهوني ما الفوارق كان ما مهرها مال والله ما نخلنا الفوارك تكوني